Друзі, привіт! Я Василь Кіші з дуже радісною новиною. Тому вже можете ставити лайки і коментувати це відео, адже є чим привітати 14 жовтня, у День Покрови Пресвятої Богородиці Українського козацтва і, звичайно ж, Днем Захисників і Захисниць в Україні. 13 серпня Голос Карпат за сприяння благодійного фонду виноградів оголосив збір на джип для виноградівців у ЗСУ. Ми закликали кожного долучитися, хто скільки може, щоб придбати джип разом. І сьогодні, 14 жовтня, Пікап позашляховик Ford Ranger вже вирушив за кордону у напрямку Виноградова. Вірою і правдою служити нашим захисникам з Виноградова у ЗСУ, тому радий оголосити збір успішно завершеним. Ну і на завершальний звіт, як це стало можливо. На рахунок благодійного фонду виноградів надійшло і акумулювалося 104 192 гривні. Не мала цифра, але потреба була удвічі більшою. Подвоїти суму вдалося завдяки окремим внескам команди-однодумців благодійного фонду виноградів. Також дуже доречною стала акція від супермаркетів «Гранд», де протягом тижня проводився розіграш з подарунками для покупців і 5% від суми загальної кількості чеків, а це 33 700 гривень, також іде на джип для виноградіців. Тож, джип уже в дорозі, вітаю всіх з успішним завершенням збору і дякую кожному, хто долучився і допоміг виноградіцям у ЗСУ. З вами був Василь Кіш, ставте лайки і вітаємо наших захисників і захисниць разом!